عاوز أب يستحملني لأنه في وقت الواحد بيبقى محدش مستحمله وفي وقت بيبقى هو نفسه مش مستحمل نفسه قرفان من نفسه مضغاز مدايق وكل حاجة وحشة في حياته وساعات الواحد من كتر غيظه من نفسه يزيد الأمور غلط لأنه إيه زي اللي خسرانه خسرانه فحاسس إن الناس مش مستحملة طيب خد كمان بقى إيه ويرفص يعني وكأنه بيبعد كل الناس عنه لكن يقال إنه في الغالب هو عاوز يعيش الطفل القديم اللي جواه اللي يعمل زي ما يعمل هو مطمن إن أبوه هيفضل أبوه وهيفضل يستحمله ومش هيرميه لكن للأسف لما كبر حاسس أنه محدش مستحمله وحاسس في وقت هو مش مستحمل نفسه مش طايق غلطه مش طايق ضعفه مش طايق عجزه مش طايق كذبه وعوده هو نفسه بيبقى الواحد أحيانا مش طايق روحه أنا عاوز أب يستحملني زي ما أنا ويستحمل بسببي أي حاجة كمان يستحمل اي حاجة بسببه طبعا ده مش موجود في الدنيا على فكرة موجود عند ربنا بس لان ده ما تركبش غير على ربنا كأب اللي استحمل كل حاجة عشان انه جه وتعرى وتهان ومات وتبهدل كل ده عشان من الأصل مستحملنا فكرة الاحتمال دي مش هتلاقوها في الناس كتير حتى لو معاك شخص بيحبك قوي هيجيلك لحظه تخاف تخلص رصيدك عنده ماهو تخاف يزهق هي هذا الفكر هيفضل مستحملني على طول ده ممكن زوجي يفتكر مراته كده او زوجة تتصور جوزها كده او اب مع اولاده والفكره تغلبه لغايه امتى هيستحملني الوحيد اللي ما تسالش معاه لغايه امتى ربنا ما عندوش ما, ما عندوش شروط ما عندوش حدود لا يا ابني استحملك عادي طب انا خلصت كل الفلوس ماشي طب انا بوظت الدنيا ماشي طب انا يمكن اغلط تاني ماشي يمكن اسيب البيت تاني طب وماله هفضل ابوك هتسيب البيت هفضل مستنيك انا معنديش غير كده عمله الفكر ده كلنا جوانا احتياج ليه لأن احنا لا نثق في أنفسنا من الناحية الروحية ودي حاجة كويسة فينا إن احنا حد فينا بيقدر يوعد وهو متأكد إنه هيلتزم بالعكس غالبا بنوعد واحنا إيه حاسين إنه غالبا مش هنلتزم فبيبقى الواحد خجلان يقوله طب هتستحملني لو طلعت عيل زي كل مرة يقولك هستحملك طب هتدي غفران تاني حتى لو عملت كده تاني هتدي غفران تاني عاوز أبي يشيلني معنى آخر جميل في الأبوة حكاية الشيل دي ودي ليها آيات والآيات مذكور على فكرة في النص بتاع كونوا رجالا أشعية 46 لما ربنا بيقول لشعبه من البطن أنا أحمل وإلى الشيبة أنا أحمل يعني من بطون أمهاتكم شايل والغاية ما هتعجزوا الشايل وإلى الشيخوخة أنا هو أنا أحمل، أنا أرفع، وأنجي فبمن تشبهونني وتسوونني مين يشلني في الوقت اللي مش قادر أشيل نفسي ولا أشيل حاجة في الدنيا حتى إحنا كرجال أو كأباء أو كمسؤولين بأي درجة بيجي لنا وقت مش قادرين نشيل روحنا ومش قادرين نشيل المشاكل اللي علينا طب مين يشيلني بمشاكلي؟ ربنا وشغلته يشيل والله كأب يتلذذ لما يشيل وهنا عاوز أقول لكم فكرة آه مهمة ساعات الطفل يفتكر أنه شيل على أبوه في الوقت اللي بيكتشف ان في اللحظه اللي ابوه بيشيله هو مبسوط الاب نفسه مبسوط احنا ساعات مخنا يروح في فكره انا تقيل بس انت مش واخد بالك من حقيقه اخرى ان جده اللي شايل او بابا اللي شايل هو مبسوط في اللحظه دي وبالعكس لما تحسسه انك محتاجه يشيلك انت بتسعده لان الاب الطبيعي والجد الطبيعي لما يشيل يشعر بدوره ويتلذذ بالحضن ده ويحس بقيمه وجمال ان في حد محتاجه دي بالنسبه له تسعده وده السعاده عند ربنا لما بتقول له رب شيلني هو مش متضايق انت مش فاهم حاجه ده هو مبسوط جدا ولما تقول له طب شيلني بعيالي مبسوط أكتر. طب شيلني بكل حاجة مبسوط أكتر وأكتر. ما عندوش أزمة أبدا في الحتة دي. بالعكس لما بتقول نزلني أنا كبرت بيتكبس. وهي دي المصيبة اللي بنعملها إحنا. نزلني أنا كبرت يعني إيه؟ أنا شيل روح أنا كبرت يا بابا. طب يا أخويا اتفضل. يعني مغفل. أنت ما كبرتش. أنت محتاج تتسأل وعشان كده ارجعوا خليكو عيال احد معانيها دي خليكوا اطفال يعني ايه مش عيال بالمعيالة لأ عيال في الاحتياج ده انت محتاج تتشال ما تكبرش انت فعلا محتاج تتشال مهما كبرت في الوقت اللي يسعد ابوك انه يشيلك لانه هو خلقك عشان يشيلك من البطن انا هو وإلى الشيبة انا هو انا احمل انا ارفع شغلتي بتوع عطلوني عن شغلتي ليه يبقى انا محتاج اب يشيلني مهما كبر سني واسعد واحد عايش في الدنيا هو اللي حاسس انه متشال طول الوقت سايب ايديه كده وفي كل زيارة وكبيرة يبص بصة كده بس يوقع جده وابوه ويقول له شيل انا عاوز يشيلني حتى أخطيت في التعبيرات اللي بقولها حتى لو ريحتي وحشة بس هو الوحيد اللي هيستحمل بقرفي أنا عاوزه يشيلني بغبائي يعني نخرب الدنيا وأبوظها ويجي هو يشيل ويلم وراي عاوز يشيلني بجهلي أنا مش عاوزه يشيلني بالشروط يقولي لما تبقى كويس أشيلك لأ كده عمره ما هيشيلني كده هترعب أنا عاوزه أشيلني أول ما أقوله شيلني بس وعلى فكرة دي طريقة ربنا ربنا ما بي ما بيشروطش في في الحب أبدا تقول له بتحبني بحبك يا ابني طب أنا وحش بحبك طب مش هسمع كلامك بحبك طب هغلس غلس بس برضه هفضل احبك انا كمان نفسي يشيلني عاوز اب يشيلني وانعس على كتفه ومافكرش في ناس كتيره انا عارف الحته دي تفرق معاها ليه ناس منكم مخها مش راضي يسكت مش راضي ياخد اجازه مش راضي حتى وانتم نايمين المخ شغال وبطريقه مرهقه فبيبقى الواحد نفسه ينام نوم عميق زي الاطفال نوم يحلم احلام سعيده رز بلبن ما بيفيش رز بلبن دلوقتي كله اسود انا عاوز عاوز انام النوم هذه نوم الطفل صغير لا فاهم حاجه في الدنيا ولا عارف بكره هيمشي ازاي ولا عنده حسابات ولا ولا ما فيش حاجه بيفكر فيها هو بيصحى عشان يلعب وياكل طب انا عاوز اعيش العيشه دي على فكره معروض عليا العيشه دي طول الوقت مش مش بس معروض عليا ده ربنا بيحايلني عيش العيشه دي بيقول انت اللي مغلب روحك ما انا بقول لك تعال اشيلك ما انا بقول لك خليك زي العيال ما انا بقول تعالوا يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وايه وانا اريحكم وانا بقول غير كده عاوز اب مسؤول عني كل دي معاني في كلمة أبان الذي كل دي معاني في الرجولة اللي بندور عليها واللي على فكرة لازم تبقى فينا بعد كده. المسؤولية شعور جميل جدا لما تكون أنت مسؤول من حد ومرهق جدا لما تكون مسؤول على حد. عاوز أبا مسؤول عني في كل مراحل عمري. لما أكون ناجح مسؤول ولما أكون سائط مسؤول. لما أكون جوا الكنيسة مسؤول لما أكون برا الكنيسة مسؤول عني. لما أكون ماشي صح ولما أكون ماشي غلط. لما أعمل اللي بيقوله لما أكسر اللي بيقوله. حكوا حاجة كده في قصة الابن الضال معرفش مدى دقتها. بس هي تأمل لطيف. يقال إن في بعض قرى اليهود كان اللي يعمل عمله الابن الاصغر يرجم لو تشاف راجع لان دي مهينة للأب وفي حسب الوصية اللي يلعن أبا وأمه يموت موت طبعا فكرة ان ياخد ميراثه ويمشي كانت زي اللعنه اكتر فيقال ان الحاجة الوحيدة اللي تمنعهم يرجموا الولد وهو راجع انه الأب يحضنه وعشان كده الأب طلع جري أول ما شاف لأنه كان عاوز يلحقه من عملته هو المسؤول اللي الإجراله بس الأب ما يقدرش يقول كده الأب مسؤول عنه في غلطه مش هو سبب غلطه لكن مسؤول عنه في غلطه مأساة لما طفل يغلط في مدرسة ويستدعو ولي الامر ويبقى كل اللي شاغل ولي الامر يطلع نفسه بريء انا قلت له غير كده هو ولد مش مؤدب انت جاي تقعد مع القضاه عليا انا انت ابويا ولا ابوهم ولا ايه يا ما اطفال اتجرحوا جرح ملوش علاج في مواقف زي كده في اللحظه اللي استنى مسؤولية الأب لا الأب بيغسل إيديه لأنه عاوز يتجمل فبدل ما يقف يستر على ابنه يعتذر يشيل الغلط بتاعه يلطش ابنه يقول أصله قليل الأدب أنت بتعمل كده لإرضاء إرضاءً ليهم يعني؟ أوكي بس جوايا إحساس في اللحظة دي إيه؟ أنا مش عاوزك أب خلاص لأن في اللحظة اللي انا غلطت واحتاجتك تبقى مسؤول عني وانا بغلط انت غسلت ايديك انت طلعت نفسك براء وسبتين انا في المسيط المسيح عمل عكس كده دخل نفسه وطلعنا نحن براء محتاج أب مسؤول عني وانا بغلط وانا ضعيف حتى مسؤول عن قراراتي <تصفيق> كثير لما نيجي ناخد قرار واحد هياخد قرار جواز ولا قرار هجره لقيت مرعوب وقلقان صدقوني ببقى عاوز اقول له انت بتقول ابان الذي بس بخاف يزعل يفتكرني بتهكم عليه بس هي الحل ابان الذي يا ابني خد قرارك ما تخافش ابوك شايل كده كده امشي في الموضوع ما تخافش ولو مش مصلحه ابوك معاك مش هيسيبك لو سافرت آخر الدنيا مش مصلحتك هيبقى معاك، ولو اتجوزت فلانة وطلعت مقلب معاك مش هيسيبك، ولو اشتغلت الشغلة دي وطلعوا عينيك برضو معاك، أنت قلقان ليه؟ هو أبوك مسؤول حتى لو قراراتك خطأ اللي بياخد قرارات وهو متشال وفي ظهره حد مسؤول بياخد قراراته بجرأة. في موجة تردد فظيع عند الناس في كل قرار ليه لان الابوه غايبه هو مش مطمن ان في حد هيبقى مسؤول كل الناس بتقول له انت مسؤول عن قرارك بنات بالذات بيترعبوا من كلمه ده مستقبلك واحنا مش قاعدين لك يا بنتي والكلام الجميل بتاع الامهات ده بقى اللي يفور الدم فايه ده مستقبلك هتشربي تقول لا بلاش بلاش بس في حقيقة تانية غايبة انه ابوكي مس ابوكي اللي بجد بقى المحترم لا يعني مسؤول عنك حتى لو قررتي قرار غلط مش بيقول معرف كيس مش هيقول لك تقرارك وشربيه ما بيعرفش يعمل كده قرار آدم انه يكسر الوصية هو هو شربوا المسيح ما غسلش ايده وقال ما عرفقش يا ادم وما بيعملش كده مع حد فينا قرار التي امسكت في ذات الفعل انها تعيش غلط شالوا المسيح وقال لها انا المسؤول ووقف يدافع عنها لانه اب محتاج اب مسؤول عن بيتي وعن ولادي وعن مستقبلي امهات وابهات كتير قوي مسؤوليتهم عن اولادهم مليانة قلق وخوف لأنه مش مستمتعين بقبوط الله كفاية يا فلان الفاضل أولادك وأحفادك أغلى عند ربنا منك أغلى عنده من عندك فالطمن مش لازم انت اللي تشيل المسؤولين هو شائلها وشائلها أفضل منك فاهدى شوية وحمل عليه لأن المسؤولية عليه مش عليك محتاج أب بيفكر فيه حتى لو نسيته أو أهملته طبعا أحيانا الواحد يكون عنده شعور صعب بالوحدة أو بصغر النفس المر وبيبقى ما حادش بيحبه أو على الأقل ما حدش فكره وفجأة يرن تليفون ويلاقي واحد بيكلمه بيسأل عليه بدون طلب. تأثير ده ايه؟ يعني ساحر. في حد فكرني بيسأل عليا مش عاوز حاجة؟ دي في لحظات بتبقى يعني أغلى من كنوز الدنيا كلها لمجرد ده أنا عديت على ذهنه فسأل عليا وهو مش عاوز حاجة. لا بقى أنا طمعان في أب مش يسأل عليا يفكر فيه وطول الوقت حتى لو مش بفكر فيه ما هي قلة أدب بقى قلة أدب يعني إيه إيه يعني إحنا كده كبشر طمعين في الحتة دي طب وماله وماله لأن أبونا كريم أوي لك لأ بفكر فيك حتى لو أنت متفكرش فيه خالص ده موقف الأب مع الإبن الضال الابن الضال افتكر ابوه بعد سنين افتكره بس كان لسان حال الاب مفيش لحظة يا ابني ايه نسيتك ما جاش اليوم اللي ما كنتش قصادي طول الوقت طبعا ده يفرق كتير قوي انا محتاج الاب ده اللي بيفكر فيا طول الوقت حتى لو انا نسيه وحتى لو انا عنيد معاه يفكر يصلحني وحتى لو زهقت الناس كلها ما يزهقش عاوز اب من النوع ده ازهقه بس ما يزهقش اغلس ويستحمل عاوز اب يستر عليها لانه انا نفسي بفضح روحي والناس ما بتستر طب انا عاوز اب مهما غلط يجملني مفيش أجمل من ربنا في الحتة دي أحكي لكم كم موقف بقى بصوله من ناحية الستر. بطرس عمل عملة سودة والناس عرفت فأكيد بطرس ده لقدر يبص في وش العدرة ولا في وش يوحنا عيبة كبيرة قوي اللي حصلت فطبعا بطرس منهار نفسيا يوم الحد الفكر المسيح خده في حضنه وقال له ولا حاجة حصلش اي حاجة بس في مشكلة منظري قدام الناس ما فاتش اسبوعين وموضب له حتة قعدة قدام كل الناس وسب كل التلاميذ يا سمعان ابن يونة بتحبني قال له ايوه قال له ارعى خرافي قدام كل الناس بتحبني ايوه ارعى خرافي بتحبني تردد تردد لانه مش قدها قال له ارعى خراف انت تتردد لكن انا ما ترددش انا بقولك ارعى خراف زهبي الفم قال المسيح قصد بالقعدة دي يرجع كرانته قدام كل اخواته يسطر على الفان اياك واحد يقول لبطرس كنت انكرتني مر نظامها كده اديني بقول هيرجع راعي ويرجع ايه بنفس المكان الاولى طب مش هتقول لهم حاجه لا مش هقول مش هنقلب في اللي فات لا طب عاوزني اقول تاني انا غلطت لا نفس الكلام مع كل التلاميذ وهم داخلين يوم حد الزعف يهوذا كان يضمر الخيانه بيسرق ويهوذا ماشي في الزفة في حوالي ألف أو أكثر بيزف، مين اللي حوالين الحمار لمؤخذه أخذة تلاميذ، هم رجالته. بتلاقي يهوذا ماشي عمال يعمل كده. يعني إيه؟ طبعًا. حي الجماهير ما هو واحد من الحشية. والمسيح ساكت. هو عارف يهوذا بيعمل إيه. وبيستر عليه. وسايبه عمال ياخد مجد وكرامة. ولا تعني المسيح الحاجات دي. خد يا ابن اللي انت عاوزه بس بلاش تعمل في روحك كده عاوز اب يسطر عليا مهما حصل ويطلعني كويس ويفضل هو الوحيد اللي عارف اللي فيها وده اللي بيعمله ربنا معانا ولا ايه بس كده مش تلاحظوا ان انتوا شكلكوا كويس قدام الناس عادة كده ده طبعا لانه هو اب حلو يجمّل عياله قوي ويغطي على كل العيوب وهو اللي عارف كل حاجة عاوز ربنا يستر علي حتى لو ما سطرتش أنا على نفسي أحيانا الواحد من كتر غباءه يفضح نفسه يقوم ربنا يلم وراه ويستر عليه. عاوز ربنا يستر علي حتى لو ما طلبتش ان يسطر عليه. وده بيحصل برضه كل يوم نقول له لأنك سترتنا مع إننا ما قلنالوش استر بس هو بيستر طريقته كده شخصيته كده عاوز أب يدافع عني طبعا كل الأفكار متقاربة بس إيه بنحاول نوصل معنى أب يدافع عني يعني إيه؟ ساعات الواحد ما يبقاش عنده دفاع أنا غلطان ومعنديش حجة ليس لنا حجة ولا معزرة مفيش ايه طيب هنقول مش عارفين لا عارفين هنقول ما كانش في وقت كان في وقت هنقول فعلا احنا حجاجنا كلها فالس يقوم يا المسيح له المجد ويطلع دفاع ما يخطر لناش على بال يوم ما جه التلاميذ قال لهم مش أنا قلت يا أولاد تصهروا معايا وقفوا يعني مفيش حد قادر ينطق حاجه تكسف ثلاث مرات في نفس الليله يقول اسهروا يناموا وشكله يعني حزين جدا فكل واحد منهم بصص لنفسه مش عارف عملت كده ازاي فما فيش دفاع عارفين مين اللي دافع هو برضه قال معلش ما هو الجسد ضعيف جبتها منين دي الحجه دي هو اللي طلع الدفاع وقال اصل الجسد ضعيف لكن الروح نشيط. يعني زي اللي بيقول انا عارف ان انتوا بتحبوني بس غصب عنكم. يلا ناموا الان واستريحوا. انت بتدافع عنهم في عامله سوده بيعملوها؟ التي امسكت في ذات الفعل مفيش حاجه تتقال. غلطانه طبعا. طبعا. طب في اي دفاع؟ لا طبعا مفيش دفاع لا تهمه في 100%. يقف المسيح ويدافع ويطلع بدفاع ما يخطوش على بال مش بيقول هي مش غلطانه اللي يبقى كداب لكن يقول اللي منكم ما بيغلطش شرميها باول حجر ويقف له ويكسب القضيه لانه بيدافع في الوقت اللي الواحد فينا ما يلاقيش دفاع يعني يبقى الواحد يقول له انا استاهل جهنم فربنا يقول لي لا انت هتدخل السام لا انا بقول لك ما ينفعش ادخل السهم وهو يقول لي لا وما تنفعش تدخل جهنم انا مسؤول والقضيه قضيتي وانا ما بخسرش قضايا انا اعرف ادافع واكسب اي جوله عاوز اب قدام ضميري يدافع عني يعني ايه عذاب الضمير وحش ممكن الواحد ضميره يتعبه ويعذبه من اخطائه تجاه الناس تجاه نفسه تجاه أولاده يبقى خجلان من نفسه بطريقة تقلب صغر نفس يعني ايه مش طايق اللي عمله لكن ربنا يدافع عني قدام ضميري فيلاقي روح الله روح الأب ده اللي جوايا يقول لي معلش ما انت برضو ضعيف انت ناسي انك ضعيف وانت بني آدم بتقع هو أدرى منك بضعفك وأكثر إحتمالا لضعفك منك. <تصفيق> عاوز أب يدافع عني ويصالحني مع نفسي. ناس كتيرة عايشة مش متصالحة مع روحها. من كتر الهيستوري حتى ساعات بعد ما يعترف. في ناس بعد ما بتعترف وإن كان الإعتراف له دور رائع في الحتة دي. إن واحد يكون كاتم حاجة وحشة سنين فطبعا مخليه عصبي وقلقان ومش بينام ومش مبسوط وبعدين يعترف يفش قوي بعدين يرجع الشيطان يلعبه تاني لانه مصطلحش مع نفسه كفايه لانه معرفش يدافع عن نفسه قدام نفسه جواه يقوم ربنا اللي يدافع ويهدي ضميرك يقول لك مقبول يا ابني ما انا جيت عشان الخطأ انا جيت عشان الكويسين وان كانت خطاياكم كالقرمز يعني لو صفحتك سودة من من اولها لاخرها انا ابيضها احنا مش هنبص بقى انت ملخبط سطر ولا اتنين ها لخبطت السطور كلها وليكن عاوز اب يدافع عني وهو بيدافع يعذرني ويقبل اعتذاري ما يقوليش زي الناس اطلع من دول يعني ايه لما اقول له غصب عني يصدقني ولما اقول له ما قصدتش يصدقني يقبل اعتذاري وهو كمان اللي يقولي لي اعتذر اقول ايه وما ينزعجش وانا بوعد بسذاجه كاني همشي صح عاوز اب لا يفقد الامل فيا من اجمل صفات ربنا له المجد كاب يعني إنه عنده رجاء فينا غريب جدا. عنده أمل فينا لا ينقطع، لا ينتهي. يعني واحد زي اللص اليمين لسه ليك أمل فيه ده ما فيهوش حاجة عدلة. ده لغاية الصليب وهو بيشتمك زي زميله وبيتريق عليك. يعني إلى هذه الدرجة. تعرفين في أول مراحل الصليب كان زي اللص الثاني. لكن فجأة اللص اليمين انتبه انت مش بترد ليه انت قابل واحد زي يبهدلك ليه وقابل شوية الحثاله دول يشتموك ليه واللي انا سمعته عنك عمرك ما بتغلط بتعمل الخير للي يستاهل واللي ما يستاهلش انت ايه انت مش طبيعي انت مش عادي انت ليه كده ف خد موقف عكسي وقال زميله ما تخرز بقى <تصفيق> اتصور كده ما تختشي بقى إحنا قاعدين نعيب ونقول احنا نستاهل اللي بيجرى لنا لكن ده ما عملش حاجة وقال له اذكرني يا رب وكمل الرجاء في اخر لحظة لسه عندك رجاء لسه عندي رجاء لما تفقد رجاءك في نفسك ربنا مش فاقد الرجاء فيك في ناس تقول له مش هصلي ومش هتناول وخلي وجهنم جهنم انت تعمل كده بس هو مش هيعمل كده لو اخترت جهنم لنفسك ربنا هيقول لك وانا مش هسمح لك بكده مش هسيبك تروح ما ينفعش تأذي روحك يعني ربنا ما يفقدش الامل فيه حتى لو بعدت عنه بقصد إلى آخر حد يعني ايه أبقى مصر مصر أبعد عنه وهو مصر يرجعني أظن دي معنى كلمة صعب عليك ايه أن ترفص مناخذ معناها كده بص أنت تقاوح وأنا آوح أنت تحاول ترفص وتزق إيديا وهحضنك هحضنك هجيبك هجيبك وهو يرفض يقول له ما أنت رفص بس مش هسيبك هجيبك فشاول أدرك انه عمال يرفص مع رحمة ربنا عمال يزق إيدين ربنا عمال يقاوم ويقاوم ويعند وربنا بيقول له هجيبك لأني عندي أمل فيك حناني يا الرجل الصالح البار فقد الامل في شاور بسبب السمعة قال له لا ده ما ينفع اي يهودي ممكن يتوب لا لا قال له اسمع الكلام هذا لي اناء مختار انا ما فقدتش فيه الامل هينفع وهتشوف وطبعا نفع عاوز اب لا يفقد الامل فيا حتى لو بعدت عنه فترة طويلة اوي وزادت الهوة يعني المسافة بقت كبيرة اوي الولد الابن الضال بعد ما خلص نص فلوسه بقى ارجعه اصعب ليه؟ تصور واحد مثلا خد خمسة مليون من ابوه وفي شهرين ضيع اتنين مليون مثلا لو في اول اسبوع ضيع مية الف ورجع اهي برضو ايه؟ ملحوقة بعد شهرين ثلاثة ضيع نص الفلوس هيرجع ازاي؟ طب بعد ما خلص كل الفلوس بقت صعبة قوي انه يتقبل ده بمفهومه البشر ده بحساباته الأرضية انه مسافة كبرت اوي الغلط زاد قوي فصعبة قوي ان انا اتقبل عادي دي حساباته كده ما بيبصش كده هو كأب ما بيفقدش الأمل حتى لو قعدت عشرات السنين تعنت مرة حد من أبائنا الكبار، واحد جالي قال لي اعترف عنده بإيه؟ وقال له أبونا إيه؟ قال له أبونا ده راجل كبير اللي بيحكي لي، راح لأبونا الفاضل ده قال له أبونا أنا عشت أغلب حياتي ملحد، وأنا جايلك ومش متأكد إن كنت مؤمن ولا غير مؤمن. بيقول لي أنا كنت متصور أبونا يعني هيبصلي انت مجنون ولا جاي لي إذا كنت أساسا ملحد وجاي نص ملحد يعني إنما لقيت أبونا بيقول لي بيضحك وشي يقول لي يا ابني مفيش واحد على الأرض معداش عليه فترة إلحاد وشك كلنا تحت الألام ربنا فرحان بيك طب أنا نص ملحد مش مؤمن قوي وماله حبيبي برك انك جيت تعال اصلي لك وادخل اتناول قال لي الموقف ده خلاني اموت في ربنا وقف الالحاد تماما في ذهني بعد الدقايق دي ليه لابونا لأ مش فاقد الامل فيه وهو بيقول له انا ملحد وانا مش متاكد دلوقتي ان كنت مؤمن ولا لا بس ابونا قال له ماله عادي عادي ربنا جه الناس دي عاوز اب في النهاية مهما كبرت لأن كل ما الواحد يكبر يستعيد مشاعر الضعف اللي من سبعين تمانين سنة ربنا يديكوا العمر يعني لما كنتوا أطفال صغيرين كان الواحد مقتنع تماما إنه صغير وإنه لازم حد يعول همه لما بنكبر بتبقى الشعور صعب ليه؟ بعد ما جربت اشيل الناس انا داخل على مرحلة الناس هتشيلني وهبقى طفل بس تقيل فده احساس صعب يا ترى هيستحملوني لما كنت طفل كنت شوية لذيذ لكن وانا كبير يمكن ما ببقاش لذيذ اه بس الوحيد اللي بيستحمل مهما كبرت ربنا عاوز اب مهما نجحت يفضل جنبي وفي ظهري ما يسيبنيش أه يعني ادغش في نفسي ما يسيبنيش اتوه بالنجاح عاوز أب مهما عملت يفضل ابويا ما يقولليش في لحظه ما تقولش انت ابويا من اجمل صلواتنا ابان الذي تبقى عامل عمايل الدنيا وما تعرفش ولا صلاه وتقول اجعلنا مستحقين نقول بشكر أباً ويسمع عاوز أب مهما أخطأت عاوز أب مش مهم شكله لأنه بسبب اللي بنعمله لا صورة له ولا جمال يعني إيه تشوهت صورة المسيح كأب النهارده الناس بتشتم ربنا وبتعيب في ربنا ولا سنه ولا مركزه ولا عمله أنا عاوز أب من النوع اللي يفضل أب إلى الأبد. عاوز أب ما يتغيرش وما يموتش عاوز أب ما لان كل الناس بتتغير الناس بتتعامل معايا زي ما بتعامل معه لكن عاوز واحد ما يتعاملش معايا زي ما بتعامل معاه يفضل يتعامل معايا كاب بس وعاوزه كمان ما يموتش لان لو لقيته مش هستحمل انه يمشي الحمد لله في اب في كل الشرود ما بيتغيرش وما بيموتش استحمل بيشيل اكتشاف هذا الاب يجعل كل واحد فينا يحمل صوره الاب يعني ايه بقى؟ انا ليه بقولها لكم يا وايه قيمه الموضوع في كونوا رجالا؟ لما انت تتعامل مع اب بالمعاني دي وتشبع بيها وترتاح لها لازم بعد شويه تبقى انت كمان من النوع ده. من النوع ده يعني ايه؟ يعني اللي قدامك يغلط مهما يغلط انت ما بتغيرش موقفك. يبعد مهما يبعد تفضل مستني يرجع يغلس يزقك يرفص انت مبتتغيرش لأنك جربت تعمل الحركات دي قبل كده ولقيت الموقف الجميل المثالي بتاع الأب اللي بيعمل كل حاجة صح أرجع للأب في الإبن الضال ما أجمل صورته هو طالع يجري يحضن ابنه وزي اللي بيحط إيده على بقه ويقول له متقولش حاجة خلاص الحمدلله على السلام وبعدين يجري من الباب الثاني عشان يحايل البعيد الكبير اللي ايه طالع فيها ومش عاجبه انه ويفضل يحايل فيه ولا بيقول له انت قليل الادب ولا متربطش ولا الالم بيقول له بس اخوك كان ميت وعاش طب انا فرحان افرح معايا وبيحايله وهو غلطان ميه في الميه